قال نحن في الحرم يأتونا كبعض الآسيويين من باكستان والهند وبنغلاديش ويجدوننا نائمين وأرجلنا مقابل القبلة أو إن كان أو أن كتاب من الكتب يعني كذا التي ندرس فيها نضعه على الأرض لحاجة فيأتون ويذكرون علينا ينكرون علينا كذا بماذا تنصحنا؟ يا اخي اذا كنت ولا كنت بتنام لا تنام وتحط رجولك على القبله حتى لا ياتيك العوام ويجزي وعنك ويرون فيك ماذا؟ انك مخالف للادب. سؤال حكم النوم باتجاه القبله وانت رجولك إلى مقا... مقا... جهه القبله جائز؟ جائز. والنوم ورجولك عكس القبله جائز؟ جائز. اذا ليش تدخل في خلاف مع الناس؟ وخاصه العوام بارك الله فيك عندهم هذه الامور عظيمه. صحيح؟ يستنكرونها ويستقبحونها. إما لعدم من يعلمهم أو لوجود بعض الذين علموهم خطأً. بل بعض الناس بارك الله فيكم خاصة يعني طلاب العلم طلاب السنة أهل الأهواء حريصون كل الحرص على تشويه صورتكم. شوف يقول شوف ما عنده أدب أمام الكذا، شوف ما عنده كذا، يفعل كذا. يجعلون من اللاشيء شيئاً. إذاً طالب العلم يجب أن يكون كاملا أيضا في آدابه وعدم اقترافه أمورا هي تركها الأولى من باب ترك الأولى يحرص على هذا بارك الله فيك يعني لازم تنام رجلك قدام نام رجلك خليها وراء إيش المشكلة ولماذا تجعل الكتب على الأرض احفظها يا أخي وارفعها حاجتك ما استجاءت لغرض يسير نعم أما ما هي الحاجة الكتاب يوضع في الأرض وأنت نائم ما هي حاجتك الكتاب وأنت نائم تقلبه في النوم ما يصلح هذا بارك الله فيك لا تجعلوا للناس عليكم مدخلا خاصة العوام ترفقوا بهم حسن المعاملة معهم سبب الرئيس لجلبهم إلى السنة وتعظيمهم لها بارك الله فيك لا تكن سببا منفرا عن السنة وأهل السنة بسوء أعمالك وسوء أفعالك فيحق لهم أن ينكروا عليك لأنه ما رأوك مؤدبا هم يرون هذا منافر الأدب تقول له إيش هذا الدليل يقول أنت غير مؤدب هذا الدليل صحيح؟ تريد أن تتناقش ولا يفهم الدليل أصلا وأنت لو تعرف معنى الدليل لراعيت مسألة ترك الأولى لو تعرف أنت معنى الدليل لراعيت مسألة ترك الأولى وارتكاب ما هو ماذا؟ جائز أو أو فيه مخالفة أو فيه يعني مصادمة لمشاعر الناس أحدهم لما كانوا في المسجد النبوي هنا يعني في فترة مضت يدخلون الصلاة في النعال شفت كيف؟ وخلاص الصلاة في النعال لازم نصلي في النعال شرعية الصلاة في النعال ويدخلون الحرم إلى الصف الأول بالنعال ومشاكل العوام اترك النعال وجهي عند النعل وكذا كذا مشاكل شوشوا على الناس وعلى العوام الحرم كل فريضة كانت فيه مشاكل هنا في المسجد النبوي بسبب أصحاب النعال هؤلاء فجاء الشيخ عبد بن صالح رحمه الله عليه رئيس المحاكم يوم الحرم قديما، جاء ببعضهم له يا ولدي ما حكم الصلاه بالنعال؟ هل صلى النبي عليه الصلاه والسلام بنعله؟ قال نعم، وهل صلى النبي عليه الصلاه حافيا؟ قال نعم، قال اذا الصلاه بالنعل سنه والصلاه حافيه سنه. اذا ليش انت لازم ترتكب ماذا؟ تبغى تصلي بالنعل صلي في اي مكان غير هذا المكان. تريد أن تطبق السنة صلي بالنعل أليست السنة أن تصلى نوافذ النعلي تصلي في بيتك تصلي في بيتك في نعلي بارك الله فيك ها خاصة وأن هذه فيها سنة ثابتة هذا أو هذا فما بالك بارك الله فيك يعني يذكر لي الإخوة أن الشيخ مقبل رحمه الله معلوم كان يعني في هذا الباب موضوع الصلاة في النعال كان يشدد فيه وصا والف الرسالة شرعية الصلاة في النعال. ويقول الاخوة كان في في مركزه في دماج يعني كأنه ينكر على الطلاب اذا ما صلوا بالنعل يعني كأنه يحثهم الا يوم الجمعة. فإنه ينهاهم او يعني ينبههم على ان لا يصلوا في النعل حتى لا ينفروا العوام الذين يقدمون من هنا ليحضروا الجمعة عنده. بارك الله فيك انتبه الى هذا. تبعوا هذا بارك الله فيك. هذا هي مناظر مقززة جالس هكذا رجوله إلى الأمام إلى في كل مكان أنا أتقزز منها والله أتقزز من هذا التصرف ما هو صحيح هكذا أمام الناس لمنافاته مشاعر العامة وكوهم كثر في المسجدين مكة والمدينة صحيح أقول كثير بارك الله فيكم ولا حاجة من تجلس وتمدرج لينك أصلا ما في حاجة تستطيع أن تنقلب تتمدد لك اذا كانت متعبه وانت ما انت في حاجه الى هذا المدد والتمدد سالني شاب قبل ايام انه قد نزل عنده رجل او ضيف وبقي عنده اياما طويله يعني تقريبا خمسه ايام استضافه خمسه ايام فقال له يا اخي انا ما استطيع فماذا فلك ان تنظر الى مكان اخر اضافتك خاص تمت فقال له انتم الاعاجم اشد كفرا ونفاقا من الاعراب خاب وخسر صاحب هذه المقاله اعوذ بالله يسالني الشاب قلت هذا من الكلام الفاسد الساقط انت قد قمت بالسنه وزياده واضفت بما تستطيع طلبك هذا مشروع جدا وجائز والسنه دلت عليه وهو رجل نعوذ بالله لئيم ما حفظ الوده ولا حفظ الضيافه ولا حفظ الاكرام فنطق بهذه اللفظه القذره الخسيسه بارك الله فيك التي يتعدي على ماذا على القران الله جل وعلا يقول الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجر الا يعلم حدود ما انزل الله ليش يقول أنتم الأعاجم أشد كفراً ونفاقاً من الأعراب؟ كيف عرفت هذا الإطلاق؟ ماذا فعل؟ هو طلب ومفقاً للسنة ما خالف السنة حتى في كلامه فأنت المخالف للقرآن ومخالف للسنة والعياذ بالله ومعاند وفيك ماذا؟ وفيك اللؤم لأن الشعر يقول أنت إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمرد فاعرفوا آداب بارك الله فيك الآداب التي يجب أن تكون بينكم صلى الله على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم نلائي الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره موقع ميراث الانبياء على الرابط ميراث نقط نت الله خيرا